Att med skärande redskap, det är det som är AO. och O, det gynnar blommorna bättre än att man slår med någon slående maskin. Så att vi slår en massa ängar med häst, så sen så kratta vi ihop det här och strängar det för att sedan transportera bort gräset. Allt för att gynna den biologiska mångfalden. Dina insekter de vill jag ha blommor så det är de vi strävar efter att gynna.